ليش الناس رفضوا الحق ورفضوا النور وحبوا الظلمه مشكله فهم؟ قال لا لان اعمالهم كانت شريره اللي بتحبه بتصدقه اللي بدك اياه بتامن فيه بدك شفافيه بتجي للنور بدك تخبي اعمالك بتروح للظلمه والجاهل بحب الجاهل والجاهل قال في قلبه شو؟ ليس إله قال في قلبه بطمّن حاله ويعيش بالعتمة ما في حساب ما في رقيب ما في ديانة واحدة ما في حق كله ماشي كله واصل غلطان كتير البشريه فاسده وديانة الله واحدة والعدالة قادمة نتطلع ونشوف ما في عدالة ناس بتموت بكير ناس تظلم وتسرق لكن العدالة قادمة بس كان ملاحظة لننتبه ليش قادمة أول شيء بوقتها وبمكانها وبمملكة المسيح قادمة قادمة العدالة ولا ممكن الله يسكت عن أي ظلم عن أي شر بهذا العالم طيب إذا ما جاوب هلأ بسرعة يعني لح يسكت أه لا والإنسان ليمارس الشر وما عم يشوف العداله والانتقام لازم يخاف لانه جاي جاي قديش اوقات لما يجي العقاب دغري واحد بيرتاح بس لما يقعد ينتظر بيتعب العالم ينتظر عقاب الله الرهيب وقروه سفر رؤيا يوحنا يلي ناس كثير بتخاف تقراه وصير تلاقي لها حلول، لا معقول الله يغضب هالقد؟ معقول الله هالقد لا كثير هيك. جامات، كؤوس، نجاحات، اوبئة، ضربات، يعني شيء كثير. طب نسينا شو عم نحكي عن الشر والظلم اللي عم بيتجمع في هيدي الارض. العدالة قادمة لا محالة. مزمور 11 اسمعوا شو بقول الرب. على الرب توكلت كيف تقولون لنفسه اهربوا الى جبالكم كعصفور. هو ذا الاشرار يمدون القوس. السهم ليرموا في الدجا مستقيمي القلوب، مش هيك؟ مش في التنين؟ اذا انقلبت الاعمده فالصديق ماذا يفعل؟ قال ينتبه الصديق. الرب في هيكل قدسه الرب في السماء عيناه تنظران ما في شيء عم يقطع اجفانه تمتحن بني ادم كله الرب يمتحن الصديق يمتحنه وبيمتحلنا وبيمتحن ردات فعلنا اما الشرير ومحب الظلم مش بس الظالم اللي بيحب الظلم فتبغضه نفسه يمطر على الاشرار خاخاً نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كاسهم لا يا رب قال لان الرب عادل ويحب العدل المستقيم يبصر وجهه المستقيم رح يشوف وجهه بس يجي طب والمش مستقيم رح يشرب غضبه جاي العداله ما فيك عند الجريمه طالب دغري بالعداله هلا بدك محكمة بدك قاضي عادل سياتي ويحكم ويملك وكل واحد راح يعطي حساب عما فعل، ما في شيء رايح ولا كلمة ولا خطوة ولا مشاعر يعني مش اللي بحب اللي بيتعاطف مع الظالم بده يحاسبه الله. هي عدالة الله كل واحد سيعطي عن نفسه حساب، ما في جماعات حتى عنده هالقد العدالة كاملة وحقيقية بشرية فاسدة ديانة واحدة العدالة قادمة ما تعلق بالزروب اللي انت قاعد فيه وتشوف الظلم وتهرب قل عصفور لا لا ارتاح طمن، الرب في هيكل قدسي جاي وقت الحساب الوقت اللي هو الرب بقرر فيه